אמרתי לכם שאותיו נסמנת את האנרגיה הפנימית של המארח. הכול לנצח בתוחה. האנרגיה הקינטית של המולקולות, האנרגיה הפוטנציאלית של המולקולות, המיתנדנדות, האנרגיה החימית של הקשרים, האנרגיה הפוטנציאלית של האדיאקטרוני, שרצים ללכת למקום אחר. אבל המתרות שלנו, במחבר קורס מובן על מערכות של גזים אידיאליים. יותר מזה, גזים אידיאליים חד-אטומיים. המערכת שלנו מורכבת מאטומיים בודדים בלבד. במקרה זה, האנרגיה היחידה במערכת היא האנרגיה קינטית של כל אחד מהחלטיקים. בסרטון הזה, ארצה להתעסק קצת עם מתמטיקה. כדי לקשור את האנרגיה הפנימית עם או עם הטמפרטורה. אנחנו רוצים לקשר וחץ, נפר או טמפרטורה לאנרגיה הפנימית. בכל הסרטונים עד עכשיו, עסקנו בשינוי של האנרגיה הפנימית. כישרנו אותה לחום הנוסף או הנדרם עם מערכת ולעבודה שנעשתה על המערכת או על ידה. לפני שנעשה עבודה כלשהי או חום כלשהו, נראה כמה אנרגיה פנימית יש במערכת. נעשה ניסוי. ניסוי מחשבתי. אני אנסה לפשט את זה, כמה שאפשר, ואני חושב שאתם תראו שזה הגיוני. אני מצאה קוביה. יכול להיות שכבר הוכחתי את הדברים האלה, בשיעורי הפיזיקה, אך לא נראה לי שגישרתי את זה לאנרגיה פנימית. אני אעשה זאת כאן. המערכת שלי היא הקוביה הזאת. הממדים של הקוביה שווים x בכל כיוון. גובה X, רוחב X ועומק X הנפח X בשלישית נגיד שיש לי N חלקיקים במערכת שלי יכול, יכול, יכולתי לכתוב N מולי אך נעשה זאת ישירות, יש לי N חלקיקים הם עושים את מה שהם רוצים עכשיו נניח הנחה שתפשטת את העניין, הנחה הגיונית. במערכת רגילה כל חלקיק נע באקראים מתנגש בדרכים שונות. וכל הטבעונות. כשהם מתנגשים עם הקירות, זה מה שיוצר את הלחץ. הם גם מתנגשים ביניהם. בכל טבעון אקראים. כדי לפשט את המתמטיקה, כדי לעשות בזמן סביר, הניח הנחה. הניח לכל אחד מהסביר. שליש מחלטיקים נעים בכיוון הזה, ימינה ושמאלה, שליש מחלטיקים נעים מעלה ומטה, ושליש מחלטיקים נעים קדימה ואחור. זה לא בדיוק מה שקורה במציאות, אך זה מפשט את הטיפול המתמטי. אם לא מניחים את אז קיים בכל מכניקה סטטיסטית שמחפש תמורת החיקיקים מגיעים לאותה תוצאה. אחרי שאמרתי זאת, עוד יש תוצאה פשדת יתר, יש פה סיכוי קלוש שליצמ תאחרכת שתפנה נגד הצורה כזו. במשחק הדברון טופר, יתבין למה הסיכוי קלוש. אחרי זאת המאורכת שנמ, המאורכת הזאת ישארת לחץ, נופש שבעבית הטיפול המתמטי. חשב ניגש לניה. יסתכל במבטזה. זה מבט צה. תרכז בחלקיק אחד, הייתי צריך לצייר אותו בירוק. נגיד שיש לי חלקיק. יש לו מסה מסוימת M, ומהירות V. זה אחד מעין החלקיקים של אני סגרם לדעת כמה לחץ החלקיק הזה מהופיע על הקיר הזה. אני יודעים מה הקיר הזה, נכון? שטח של הקיר הוא X כפול X, זה X בוידוע. כמה כוח מפעיל לחלקיק הזה? נחשוב על זה ככה. החלקיק הולך שמאלה ימין. בצורה כזאת. כוח מופעל כשיש שינוי בתן. נעשה חזרה למכניקה. הכוח שווה כפול התאוצה. ניתן נכתוב את זה כמסה כפול השינוי במהירות, חלקי השינוי בזמן. ניתן לכתוב את זה מחדש, מכיוון שהמסה הקבועה במכניקה הקלאסית, אפשר להכניס את המסה בתוך הדלתה. זה דלתה mv חלקי השינוי בזמן. זה השינוי בתנה, נכון? זה שווה לשינוי בתנה. חלקי השלוי בזמן. זה דרך אחרת לכתוב למה שווה הכוח. מהו השלוי בתנאה ואוכל כיף הזה? הוא מתנגש עם הקיר. יש לו תנא מסוים בכיוון הזה. תנא שלוש שווה ל-MV. הוא מתנגש הזה ונרתע אחורה. מה תנאה עכשיו? יש לו את אותה מסה ואותה מהירות. אנחנו מוכיחים שהתנגשות אל גמאה אלאסטית. אבל היא הטנא החדש יהיה מינוס mv כי המהירות שינתה כיבור אם החלקיק מגיע עם mv ונרתע אחורה עם מינוס mv מהו השינוי בטנא? השינוי בטנא לאחר הרתיעה הוא הפרש בין שני ילד וזה שני mv okay. זה לא נותן לנו את הכוח אנחנו נדעת מהו השינוי בתנה ליחידת זמן באיזה קצב זה קורא? ואיזה תדירות? זה קורא כל פעם שהחלקיק מגיע לכאן, הוא התנגש עם הקיר הזה, ואחר מכן החלקיק לינוע לכאן, היא ראתה מהקיר הזה, וחזור חזרה לכאן, והתנגש שוב. זאת התדירות, בה זה יקרה. איזה פרק עלינו לחכות? בין כל שתי התנגשויות, החלקיק לינוע למרחק X בחזרה, יתנגש, לינוע מרחק X שמאלה. המרחק X, שאת זה בצבע אחר. מרחק x, ינוע x כדי לחזור לאחור, ועוד x לכיוון השני. סך הכל ינוע מרחק 2x. כמה זמן ניקח לו לנו מרחק 2x? אני יודעים איך לקבל הזמן. Delta t. המרחק שווה למהירות כפול הזמן. נקבל הזמן על ידי חלוקת המרחק במהירות. זאת נוסחת נחשב את דלת-t, ואחר שההלך נקליק לנועה ימינה ושמאלה הוא שני x, הוא v חלקי v הנה זה, זה שלנו, בתנה, יחידת זמן הוא שתיים שתיים, נכון? כפול M ו-V, השיליבתנה, כי החלקית נותה עם אותו גודל מההירות, אך בכיוון הפוך להשיליבתנה. השינוי בזמן זה הדבר הזה כאן. זה המחק הכולל שהחלקית נע. בין שתי הנקשויות, חלקי המהירות, לשני X חלקי V, וזה שווה לשני M V כפול, ההופכית של המחנה בזה, אנחנו מתחילים לשברים, V חלקי שני X, למה זה שווה? השתיים מצטנצן, זה שווה ל-M כפול V בריבוע חלקי X. מעניין, אנחנו מגיעים לנקודה מעניינת. אם זה לא נראה לכם מעניין, חתכו רגע. זה הכוח המופעל על ידי חלקיק 1. של 1 בקיר הזה. מהו השטח של הקיר? אנחנו מחפשים את הלחץ PRESSURE כתבנו את זה כאן, הלחץ שווה לכוח ביחידת שטח כלומר זה הכוח של החלקיק הזה זה M כפול V בריבוע חלקי השטח של הקיר נורא שטח של הקיר הזה, כל אחד מהצדדים x, נוצר את הקיר, זה x כפול x, זה x בריבוע. אז m היא בריבוע K x חלקי שטח של הקיר, x בריבוע. למה זה שווה? זה שווה ל-m כפול v בריבוע K, x בשלישית. זה כפול 1 חלקי x בריבוע, וזה הופך ל-x בשלישית. זאת המתמטיקה של השטורים. עכשיו יש הלחץ המופעה על ידי החלקיק הזה. מחלקיק 1 שווה ל-m כפול v בריבוע חלקי x בשלישי. מה זה x בשלישי? זה הנפח של המחן. חלקי הנפח זה v בעוד גדולה. בואו נראה אם אפשר זה למשהו אחר. משהו מה נהיה? זאת אומרת שהלחץ על ידי החלקיק הבודד הזה, בעצם נלך עוד שלך בדימא, זה חלקיק אחד בודד על הקיר הזה, נכון? זה, מחלקיק אחד על הקיר הזה יש לנו אין חלקיקים מקוביה. איזה חלק מביניהם הולך להתנגש עם הקיר הזה, כאלה שהפללו בדיוק כמו חלקיק כזה? מה שליש מחלקיקים נעים בכיוון הזה, שליש מחלקיקים נעים מעלה מטה, שליש מחלקיקים לאפודים מאחורה, שליש חלקיקים שמאלה- e-min'.. אני quite an-chilkik, אין חלקי שלוש מבניים, יפעלו בדיוק, בדיוק כמו החלקיק הזה. זה הלחץ הודות לחלקיק אחד. אם אנחנו מוצאים את הלחץ מופעל לידי כל החלקיקים על הקיר הזה, הלחץ הקולה על הקיר הזה נובע מ-N חלקי שלוש מבניים שלוש מבסקים. חלקיקים האחרים אינם את נקשים לפהר הזה, אם רוצים את הלחץ הכולל על הקיר הזה, נחתוב P עם סימן תחתית וו, זה גם רוב, הלחץ הכולל על הקיר, זה נחתיק 1, M כחול V בריבוע, חלקי V כפול, סך הכל מספר החלטיקים הם מתנגשים עם הקיר הזה. מספר החלטיקים הוא M חלקי 3, כשליש מהחלטיקים נאים לכיוון הזה. הלחץ הכולל על הקיר הזה שווה ל-N כפול V ברלוע, חלקי הנפח שלהם אחד, כפול סך לכל אחת קיקים, חלקי שלוש. נראה זה במצד. נראה מה אפשר לעשות. אם נחפיד את שני אגפים 3, 3 והיא שווה... N כפול וי בריבוע, כפול נ כאשר נ הוא בסך הכל מספר החקקים בכלים. תחלק את שני אגפים ב-N, P V, וי, חד... בעצם נשאיר את n שם. רגע. תחלק את שני אגפים 2 שני 2 מה אנו מקבלים? מקבלים ששני שליש כפול pv שווה, עכשיו זה מתחיל להיות מעניין, שווה ל-m מספר חלקיקים בכלי כפול m כפול v בריבוע חלקי שתיים. אז פעם חילקתי את 2 כדי לקבל זה. עשיתי זאת מסיבה מאוד מיוחדת. מה זה m כפול v בריבוע חלקי שתיים? המס ה-m כפול v בריבוע חלקי שתיים זאת האנרגיה הקינצית של החלקיק הקטן זאת הנותחה לאנרגיה קינטית, הנרגיה קינטית שווה ל-m כפול v בריבוע חלקי 2. זאת האנרגיה הקינטית של חלקיק 1. אנחנו נמחבילים את זה בסך הכל, מספר החלקיקים בתיאי כפול n. אבל n כפול האנרגיה קינטית של חלקיק 1 שווה לאנרגיה הקינטית של כל החלקיקים כאן, נחנו אנחנו ספק, נACHנו שכול הקדיקים מיהיו קותים, ירווים, יש להם קותה מעשה. ובציאות, נוכל את הקדיקים האחרים, מי ירווים, ירווים שלנו. toute la chape d'anachot de notre זה מה שאנחנו. אם חפלים את M, תFUL זה, toute l'énergie cinétique de la marechette de notre. Comment ça? Qu'est-ce שווה ל-3 חוקי 2 כפול הלחץ כפול הנפח של המערכת. מהי האנרגיה הכינטית של המערכת? זאת האנרגיה הפנימית של המערכת. כי אמרנו שכל האנרגית של המערכת בגז יביעה לאחד אטומי, כל האנרגיה של המערכת היא אנרגיה כינטית. אנחנו יכולים להגיד שהאנרגיה הפנימית של המערכת, שווה, זאת האנרגיה הכינטית של שווה כפול הלחץ הכולל, כפול סך כל הנפח. אולי תגידו שחישבתי את הלחץ בצד הזה בגבד. מה בקשר הלחץ בצד הזה או בצד הזה או בצד הזה, עם כל אחד מכירות הקוביה? לחץ על כל אחת מהכירות של הוא אותו הדבר. למצן את על קיר 1 זה בעצם של המערכת. מה עוד אנחנו יכולים לעשות? אנחנו יודעים ש-PV שווה ל-NRT. נוסחת הגז האידיאלי. הנוסחה PV שווה ל-NRT, כאשר אין מולים בגז. אז זה הקבוע של הגז האידיאלי, זאת הטמפרטורה בקלוין, אני מחליף את זה וראה שניתן לכתוב את האנרגיה הפנימית כ-3 כ-2 כפול מספר המולים כפול הקבוע של הגז האידיאלי כפול לטמפרטורה. עבדתי כאשר, עשיתי לא מעט מתמטיקה אחת. הוצאה הזאת היא מעניינת, יש לנו קשר ישיר. אם אני יודע את הלחץ ואת הנפח, אנחנו יודעים מהי אנרגיה האנרגיה הפנימית, וסך הכל האנרגיה הקינייטית של המערכת. עוד, oh, אם אנחנו יודעים את הטמפרטורה, את מספר המולקולות, אנחנו יודעים מה energia poquito wła Hahah. יש מספר מזכנות שניתן להס byte למ zmian. אם הטמפרטורה אינה משתנה, המצב האידיאלי הזה. אם ד', T שווה ל-0, אם זה לא משתנה, מספר אינו משתנה, אז הפנימית של אינה, משתנה. אם להגיד שיש שינוי באנרגיה פנימית, להשתמש בזה בהוכחות מהמשך, ניתן להגיד שזה שווה ל-3K2 כפול NR כפול מספר המולקולות לא יכול להשתנות וגם לא הקבוע של הגז האידיאלי. הדבר הכי שיכול להשתנות הוא הטמפרטורה כפול לשינוי ב-T. אפשר לכתוב זה גם 3 k 2 כפול לשינוי ב-PV. אנחנו לא יודעים אחד מה אנחנו יכולים לדבר על שינוי במכפלה. זאת הייתה לא מעט מטמטיקה אני אצל כך, אך אני מקווה שזה עוזר לכם להבין שזה הזכום של כל האנריאטה קינטיות. את זה למשתנה עם מקרו, בקיגון לחץ, נפח וטמפרטורה, נוכל להשתמש בדברים האלה והוכחות בהם שם. אני תתלוננו יותר מדי, נתראות